عماية عزيزي عيشة عبيدة عزيزي بيان عماية عزيزي يا الخبر يقول <متصفيق> لي على عقلي سيبه فيكم وخبي وفندم ونلعب مصاريي راية الفبيعة بالبيعة نقلوكوا في بلدكم